السلام عليكم إخواني الاخوات جميع المتفرين بخير وعلى افضل حال كما دخلتي لهذا الفيديو لا شك انك تطبغي تريني ولا عزيز عليك الرياضه فيديو تعيونا ان شاء الله غادي يكون تمارين الجسم كامل القناه جنة ان شاء الله غادي جميع التمارين الرياضيه للجسم الكامل يلا اعجبك الفيديو دائما ما من الدعم والاشتراك بالقناه وتوصل دائما بالتمارين الرياضيه الحصريه اخليكم مع الفيديو وانضمات لكم والشخص في الصمتة. Oh,